نعم لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد لله.الحمد متخصص في بلاد لله.الحمد صلاة وجولات في بحث في سائر القبائل اشكره جزيل الشكر على هذه المداخلات. الان سوف افتح قائمه بكل من اراد ان يشارك في هذه الجلسه سواء بتفاعل بسؤال بشهاده بحق المحتفى به او بحق الكاتب فيتفضلوا مشكورين نعم سوف نعم سوف